Estavo tranquilo coas cousas de sempre, pois xa sabes as miñas movidas, que se esta moza, que se a outra, que se non piso clase, a ver se chega o tempo con entrega do traballo e... Cando de súpeto, comezo a escutar a tele. Si, sí, xa estaba posta desde fai un tempo e xa nin me lembraba. O caso é que fago un esforzo por axustar os meus ollos desenfocados. E quen pensas que estaba aí na fodida televisión? Quen pensas ti, Albariño, quen? GAIOSO! GAIOSO! De xeaxe a cultura galega no sitio que lle pertence, agora o líder de toda esta feira é un calvo que presento saber e ganar galego. E non morre, é inmortal. Que a ver, tampouco me mal se eu non lle deseixo mal a ninguén. Aínda que reixa ben podía coñer un virus deses africanos e cagar por el toda a vida. Pero sen mortos, cunqueiro, que non somos mala xente, non? So pedimos o que é noso. Que diría Rosalía de todo isto? Pois, a ver, Rosalía non sei o que diría, pero a miña aboa diría que se deixen de tanto anuncio do jadis e lle paguen a xento que lle teñen que pagar. Estou farto de tanto temos que imos facer e de todo o mundo falando do futuro. O futuro chegou e a hostia foi tan grande que algún viaxou o pasado. Eu o mesmo de sempre, cun queiro. A historia non cambia. É como que che contaba de Laura. Eu traballo. Estou todos os días pendiente, axudo e preocúpame polas cousas dela. A ver, son un tipo preocupado, xa sabes. Pero o final é todo como a Xunta. Ti queres unha cousa, eles dinco entenden, pero ao final sempre marchan cos mesmos. A vida consiste en aproveitar o momento ata que chega un tipo que se chama Ramón e o fode todo. Perdón.